Esimerkiksi tuollaisten äh, laittomien salaklubien pitäminen Tässä on yksi valokuva. Saadaanko me tuo valokuva kanssa tuonne? Tota? Äh, pyöritettiin pyöritettiin Helsingin kampissa tuollaista salaklubia 90-luvulla. Sieltä niin, noista laittomista UG-vileistä äh, keikkailu ympäri Suomea ja maailmaa. Pari tuhatta keikkaa, kuusi albumia, kymmeniä remixejä ja sinkkoja ja näin poispäin. Hyvin paljon myöskin on huonoja keikkoja siellä matkan varrella. Tota, tämä ei ole pelkästään ollut onnistumisia ja tässä seuraavan 20 minuut aikana mä käyn myöskin mun elämäni ja urani hienoimpia epäonnistumisia läpi. Niistä me suomalaiset usein kanssa tykätään. No sitten tota äänisuunnittelijana ää, on ollut kanssa tota, ehkä vähän erilaisessa roolissa sitten taas. En niinkään toteuttamassa omaa sellaista taiteellista visiota, vaan auttamassa muita tahoja äänen ja musiikin avulla. Mä käyn niitä kanssa tuossa noin läpi. Ja tota, nyt tosiaan yläksellä eksällä musiikkipäällikkönä. Ehkä hyvä tässä kohtaa sanoa myöskin, että täällä olen Tapio Hakasena ja en, en niinkään tota Yle-Eksän virallisena edustajana, etenkin kun täällä sitä laittomista yöbileistä puhutaan. Tota, noin. Ähm, ja suunnitelmallisuudesta. Tota, mä oon aina pitänyt itse vähän sellaisen kuitenkin niin boheemina, joidenkin tämmöisen niin kuin fiilispohjaisena taiteilijana. Kunnes muutama vuosi sitten yksi mun brittiläinen DI-kollega sanoi, että, tota, että puhuttiin tästä aiheesta. Hänen kommentoi vaan, että Tapio, your life is a fucking military exercise, niin sitten me sitä kautta ajattelin, että okei, että ehkä tässä jotain tällaista niinku systemaattisuutta ja suunnitelmaisuuttakin on kuitenkin. Äh, jees, tota, mm, aloitan ehkä vähän tuolta ylätasosta nimittäin unelmista. Mä uskon vahvasti, että tota, et, et unelmat on, on asia, mikä tapahtuu ennen niitä suunnitelmia. Ja unelmaton on asia, mikä tota, määrittää sen lähtötason. Et sit, kun suunnittelemaan asioita, niin kyllä sen niin oman, oman niin kuin mielikuvituksen ja unelmien taso on sellainen, mikä, mikä määrittää jo, että et mihin voidaan suurin piirtein tähdätä. Ja myöskin siinä kohtaa, kun ihminen asettaa itselleen unelmia, niin, niin Uh, siinä tapahtuu kaksi asiaa. On sellainen niin tietoinen, että okei, tuo on mun unelma, tota kohti, mä lähden menemään. Se sen se maalin ja aletaan katsomaan, mitkä ne stepit voisi olla, jotka siihen johtais. Ja sitten sen lisäksi mä uskon, että, että hyvin vahvasti ne unelmat asettaa sasii alitajunnalle sellaisen tavoitteen, että, että jos mä haluun vaikka, että joku päivä mä, mä surffaan Kaliforniassa, eläkepäivällä, niin, niin sen jälkeen mun alitajunta on saanut sen ajatuksen siitä niin ja myöskin lähtee niin tiedostamatta hakemaan sellaisia mahdollisuuksia, jotka siihen, siihen ää, johtais. Ja tota, mun, mun omia unelmia vaikka silloin kun mä aloitin kouludiskoissa ja, tota, ja näissä yöbileissä oli, oli vaikka, että et, et joku jo, joskus buukkaisi mut johonkin D-keikalle, koska mä soitin siihen aikaan vain omista tapahtumissa. Että joku vaikka joskus buukkaisi mutta jonnekin ulkomaille. Se, että joku päivä julkaista omaa musiikkia. Siihen aikaan mä soitin koulubändissä ja se tuntui kaukaiselle unelmalle. Ja tota, tai joku päivä tuoda jonkun artistin, konemusiikkiartistin Suomeen. Ja nämä on kaikki matkan varrella toteutunut ja se, että ne listaa ylös ja, ja, ja tota, sitten kun niitä toteutuu, niin lähtee kohti uusia, niin mä uskon, että se on, se on erittäin hieno ja tärkeä asia. No sitten näistä mokista, niin tota, tähän D-uraan yksi on mun ihan niin kuin Asia, mihin palaan silloin tällöin, oli tota, tämmöinen tähti tähtidei Arminman vuoren, yksi maailman tunnetumista mun yhteyttä 2005-2006. Pykky kysyi multa remiksiä. Mä olin silloin sulakkeella äänesuunnittelijana töissä, omasta kiireinen, niin mä sanoin, että sorry, että mä en, en ehdi nyt. Niin maamien myöhemmin ajattelin, että Ei, et, et, et siinä oli tämä priorisointi niin petti kyllä niin todella pahasti. Et kaiken kiireen keskellä pitää kuitenkin pystyä pysähtymään ja miettimään, mikä on oikeasti tärkeää priorisoimaan ne ne tärkeät asiat. No sitten jos siirrytään tästä DJ-urasta sitten taas tähän äänisuunnittelupuoleen. Tosiaan mä oon opiskellut Metropoliassa ja Kallion lukiossa oikeastaan alkoi tää. Päädyin sitten tekemään teatterin äänisuunnittelua kansallisteatteriin ja sitten pelifirmoihin, Taika Technologies-nimiseen firmaan ja sulakkeelle ja sitten myöhemmin Nokialle ja Microsoftille, missä olin äh, Head of Sound Design-tittele, nyt mä maan ylellä sitten töissä. Ja tota, tässä on äh, kuva itse asiassa tota, mm, äh, projektista, missä päädyin sulakkeelle tekemään tällainen Virtual Magic Kingdom Disney-tilas äh, sulakkeelta, joka teki Habbohotelia Suomessa, tilasi tällaisen virtuaalisen äh, Disneylandin, mihin mä sitten tein äänisuunnittelua. Se oli hieno kokemus päästä tekemään kaikkien Disneyn legendaaristen brändien kanssa töitä. Ja sitten tässä taas äm, tota, koko tähän, tähän mun tota, äänisuunnittelun uraan, mikä oli pitkälle myöskin. Mä tein monta, monta vuotta freelancerina töitä. Niistä taas tämä tavoitteellisuus, että mikä, tota, mikä auttaa pääsemään niihin tavoitteisiin. Niin tämäkin kuulostaa ehkä vähän korkeallentoiselle ajatukselle, mutta tota, äm, Jotenkin me keskitytään hirveän paljon siihen substanssiin ja siihen, siihen niin kuin osaamiseen. Ja minulla on sanen sellainen nyrkkisääntö, että, tota, että pitää olla mukava, luotettava ja hyvä. Ja nimenomaan niin kuin tässä järjestyksessä. Että tota, mä näen tuolla ammattilaiskentällä paljon, että keskitytään siihen, että ollaan hyviä. Mutta tota, ensinnäkin siis lukkujen kanssa ei kukaan tykkää tehdä töitä. Että se mukavuus on ihan äärettömän tärkeä. mikä on se fiilis? Miten sä niin kun, äh, kohtelee kunnioittavasti muita ihmisiä, se on hirveän tärkeää. Sitten taas tämä luotettavuus. Pitää pystyä tekemään äh, hyvää laatua, mutta pitää pystyä myöskin tota, toimittamaan se ajallaan. Ja, tota, ja sitten sen lisäksi pitää totta kai olla myöskin hyvä. Mutta niitä hyviä on, on hirveän paljon. Huippuja on vähemmän, mutta hyviä on, on, on tosi paljon maailmassa. Ja sen takia on tärkeää, että on myöskin tota, niin mukava ja luotettava. No, sitten tota näistä niin mokista sit taas tällä saralla, niin mä tosiaan päädyin kansallisteatterin tekemään äänisuunnittolla Niskavuoren heta näytelmään. Ja tota, mä vastasin, vastasin äänistä ja sitten se on toinen taho palkattu tekemään musiikkia siihen. Niin sitten ensi oli syyskuussa ja sitten harjoiteltiin siihen pitkin kevättä ja tuli kesätaukoja. Sitten niin ne musiikit, tilatut musiikit tuli vasta tuossa elokuussa ja sit siinä kohtaa, tota, niin soittiin tälle ohjaajalle. Ja ohjaaja totesi, että tämä ei ole ollenkaan sitä, mitä on, mitä on haluttu ja tilattu. Ja tota, mä kuitenkin vastasin siitä koko niin kuin äänikokonaisuudesta. Ja se oli yksi elämäni kuumottavimmista tilanteista ja hetkistä. Tajutaan, että meillä on ensilta kuukauden kuluttua ja meillä ei ole, meillä ei ole musiikkia. Ja tota, no siihen onneksi Johnny Lee Michaels tuttu löytyisi tekemään musiikkia. Ja oli ihan onnellinen loppu siinä, mutta semmoinen ajatus, että kun on tavoitteita ja mennään jotain kohti, yleensä on tai aina on oikeastaan joku ihminen, joka siitä vastaa. Tässä tapauksessa ohjaaja. Ja mä olin epäonnistunut siinä tämän ohjaajan kartalla pitämisestä. Ja myöskin huonoja uutisia, vähän oli ennusmerkkejä aikaisemminkin jo nähtävi siinä, niin huonojen uutisten tuominen sinne niinku ylöspäin. On, on tutkittu ja todettu, että itse asiassa niinku huonot uutiset laimenee koko ajan, kun mennään jonkinlaista niinku organisaatiosta. Niin Tämäkin on helppo sanoa ääneen, mutta kun on vaikea toteuttaa elämässä. Että, tota, että ne, ne tota, sen jonkun projektin vetäjän kartaan pitäminen ja, tota, ää, ja niinku niiden huonojen uutisten rehellisesti sinne ylöspäin meneminen. Ja. Vaihdetaan. Saitaisiko vaikka? No niin, check, check. Toivottavasti nyt kuuluu. Ja toivottavasti alkuosasta on kuitenkin jotain mennyt sinne lankoja pitkin. Jees. Ää, no sitten tota tota, tota ää, Seuraava ää, etappi omalla uralla johti sitten tota Nokialle, Nokia Designin vetämään, Nokia Designin äänisuunnittelutiimiä. Ja, tota, ja tässä näin oikeastaan oli niinku lähtökohta kahdesta vinkkelistä. Meillä oli niin ihmisten johtamisen vinkkelistä, jos mä vähän niinku niin meillä oli ää, soittoääniä tekevä ää, tiimi Tampereella, jonka työkalut ei ollut ehkä hirveän Ainakaan niin kuin, loistavia. Ja, tota, ja he, se ehkä se identiteettikin liittyy niin tähän soittolähemään. Ja sitten myöskin niin kuin designin vinkkelistä, milloin Nokian puhelimet kuulosti hirveän, hirveän monenlaisia. Toki oli, niin kuin Nokia tunne muuten se oli aika niin kuin, all over the place, niin sanotusti. Niin tässä näin, tota, ja sit, äh, lähdin tavoittelemaan sitä, että ensinnäkin tälle tiimille piti saada tota, sellainen ajatus, että hän on maailmanluokan äänisuunnittelutiimi. Yksi maailman parhaista. Äänisuunnittelutiimeistä ja rakentaa sitä identiteettiä uudestaan, mikä liittyy myöskin niin kuin, työkaluihin ja tällaiseen. Ja sitten taas designivinkelistä, ja me haluttiin koko tämä Nokian laaja tuoteportfolio jotenkin yhtenäistää ja tuoda siihen sellainen tota, yhdenmukainen niin soundi ihan niin halvimpia ja kalleimpia välillä. Ja tota, tähän oikeastaan, tähän minun niin suurin, suurin oppi liittyy ää, ajatuksesta niin kuin vastuusta ja vastuun jakamisesta, ja miten niin kuin, jokaisella ihmisellä ja tekijällä pitää olla ne omat, omat niin tavoitteet. Ja tota, mä yritin ensimmäisen vuoden hoitaa sitä hommaa sillä tavalla, että et, et jotenkin niin kuin, koska vedin sitä tiimiä, niin, olin, niin kuin, ajattelin, olin vastuussa kaikesta, oli joka projektissa mukana ja näin. Ja siinä huomasin, että okei, okay, tämä ei toimi, mulle ei riitä aika, mä oon hidaste siinä. Niin, ja myöskin nämä ihmiset niin kuin, tiimiä siinä, että ei ole että, ää, niin parhaan mahdollista motivoituneita. Sitten muutenkin sen systeemin sillä tavalla, että, että kaikilla niin tuoteryhmillä ja kaikilla projekteilla oli joku aivan muu vastuullinen ihminen kuin minä, heillä on hyvin niinku voimakas omistajuus siitä. Niin. Ja mä tähtäsin siihen, että ajatuksena, että, että jos vaikka baarissa joku kysyy, että mitä sä teet työksessä, niin joka meidän tiimin jäsen pystyy yhdellä tai kahdella lauseella sanomaan, että mä oon Nokialla, mä teen tätä asiaa, mä vastaan siitä. Niin. Ei semmoinen hirveä voimakas omistajuus siitä, siitä niinku omasta työalueestaan on Ja se, että sen pystyy sanallistamaan, että jos, joku, jos, jos sulta kysytään, että mitä sä teet, niin sä pystyt sanomaan jonkun asian, mistä sinä niin vastaat itsenäisesti. Tämä itsenäisyys ja vastuu niin se oli tämän niin Nokia-aikakauden niin suurin oppi tästä niin niin kuin, niin kuin, niistä tavoitteista. Ja tota, no sitten tota, tähän liittyy myöskin oma, oma ihan, ihan hauska, tai nyt se tuntuu hauskalta, niin kuin mokalta tähän, tähän episodiin. Me tehtiin jossain kohtaa semmoinen projekti Nokia-tunen Crowdsourcing saamisesta eli meillä on tämä ikoninen soittaja, mikä on ollut miljardeissa puhelimissa ja näin, että tämmöinen kilpailu, että et kuka vaan voi tehdä oman versionsa siitä, ja ajatuksena on se, että et se voittajaversio päätyy joihinkin Nokian puhelimiin. Ja se oli hirveän hauska projekti, niin tehtiin tuhansia ja se sai ihan hyvää näkyvyyttä, mutta siinä kohtaa, kun voittaja oli valittu, niin se voittajaksi valittiin sellainen dubstep, aika ärhäkkä, suriseva, elektronisen musiikin dubstep-versio. Ja sitten se alkoikin kääntyä se viesti, mediassa, ensiksi tällaisissa niin Engadgetin kaltaisista kaltaisissa niin teknologiamedioissa ja sitten myöhemmin niin kuin isommassa mediassa siihen, että Nokia korvaa Nokia-tunen tällaisella niin dubstep-kappaleella. Ja tähän ei ollut ollenkaan niin kuin se, mitä oli tapahtumassa tai mitä oli tavoiteltu. Ja lopulta se päätyi siihen, että esimerkiksi Helsingissä oli, tota, tai Suomessa oli, oli, oli niin kuin, ää, jopa siis iltapäivälehdistä yksi, niin kuin Päädyttiin ihan lööppiin, että että Nokia on korvaamassa, nokia maailma nauraa. Niin se, mennä sinne Alepaan ja tota, niin nähdä tällainen otsikko, me oltiin kuinka puoli vuotta tehty sitä se oli hieno projekti, niin, niin lukea tollanen juttu, ja Steven Ilop laittaa Marko Ahtisarjo, joka vetti design ja sähköpostia, että what are we changing the Nokia tune? olemme, ei, ei, ei. Niin tässä näin myöskin sitten tämä niinku viestinnän tärkeys, että et, et kun on projekti, jolla on joku niinku tavoite, niin sitten niinku viestinnän tärkeyttä ei voi niinku mitenkään yliarvioida yli tai, tai niinku liikaa korostaa. Et sekä silloin alussa, keskellä että lopussa pystytään niinku todella niinku selkeästi viestimään, että mistä tässä on kysymys. ja Joku projektin ulkopuolinen on sitten niinku arvioima sitä, niinku, että jos esittelee sen projektiolle ja kysyy, että miltä tämä vaikuttaa, niin siinä pystyy bonsaamaan sitä, että, että onko se viesti ymmärretty. Ää, eli sen opin. Äh, siinä niin. No, tota, mm, sitten elämä, elämä johdatti mua tota, äh, Yle Äksälle, missä me nytkin olen musiikkipäällikkönä ollut neljä vuotta siellä. Niin. Ja, tota, Yle Exällä ehkä niin kuin tärkein oppi, mitä olen oppinut niin mision ja vision äh, kirkastamisen tärkeys, joka, joka säteilee niin kuin kaikkeen tekemiseen, joka säteilee niihin niihin niin kuin tavoitteisiin, mitä jokaiselle annetaan, joka säteilee siihen Koko niin spirittiin ja niin kuin, fiilikseen, mitä siellä on. Eli missio- ja visio jos niitä niin kuin, suomen, suomentaa, niin tota, et tarkoitus, mikä on se tarkoitus, minkä takia ollaan olemassa. Ja, ja visio, että et, et jos me tehdään me, meidän työ mahdollisimman hyvin, niin mitä, mihin se niin johtaa. Ja yleensä se tilanne oli silloin 4-5 vuotta sitten sellainen, että me oltiin vahvasti identifioituttiin radiokanavaksi ja, tota, ja se, niin kuin, yleismediaksi. Ja tota, vaikka tei niin ei sinänsä niin kilpaile kenenkään kanssa, niin ehkä ajatus, että et vaikka nyt liide tuntuu sellaiselta, tai nyt piste fi tuntuu sellaiselle niin jonkinlaiselle kilpailijalle. Ja siellä oli niin kuin talon sisältäkin löytyi hirveän monta näke, näkemystä siitä. sitten me tehtiin sellainen harjoitus, aika iso brändiharjoitus, missä lähdettiin miettimään, että mikä se Yleisön missio ja visio on. Ja sitten kirkastui, että itse niin et musiikki on se kaikista tärkein asia, mitä yläksen on totta kai aina tehnyt. Mutta me ollaan ennen kaikkea ollaan musiikkimedia. Ja nyt se, on, niin se ajatus, johtoajatus on se, että minkä takia me ollaan olemassa yläksi, että niin me halutaan yhdistää, auttaa suomalaisia, ennen kaikkea uusia artisteja ja suomalaista yleisöjä löytämään toisensa. Aika hieno niin tarkoitus olla, jos miettii, että aamulla menee töihin, että, että, että okei, okay, mi, miksi mä teen tätä työtä, niin tota, se, että suomalaiset muusikot löytäisivät yleisöä ja se, että suomalaiset, suomalaiset yleisö löytäisivät uusia kappaleita ja, ja artisteja, kenestä he, ketä he voisivat rakastaa. Ja myöskin se, että se visio, että jos me tehdään meidän työ mahdollisimman hyvin, niin ää, meidän tavoitteena on olla Suomen seurattu musiikkimedia ja kansainvälisen tason suunnennäyttäjä. Niin nämä, nämä ovat sellaisia aika konkreettisia asioita, minkä kautta kaikkia uusia projekteja sekä omia ideoita että ulkopuolisia voidaan miettiä, että okei, miten nämä, miten nämä auttaa toteuttamaan tätä missiota ja kulkemaan kohti sitä visiota. Ja tota, no tästäkin tota löytyy, löytyy tämmöinen... En tiedä, voiko näitä hauskaksi, näitä mokia sanoa. Kyllä, ne naurattaa sit, niin kuin myöhemmin niistä tulee hyviä tarinoita, mutta tämäkin tämän, tota, tajuamisen hetkellä ei ole niikään hauska juttu. Meillä oli sellainen uusi digityökalu. Maailma muuttuu digitaalisesti, kaikki käytään dataa koko ajan enemmän ja enemmän. Ja meillä oli sellainen yksi työkalu, mikä oli ihan roolis meidän, meidän työssä. Ja jossain kohtaa huomat, kävikin ilmi, että johtuen tällaista. Niin kuin, Tota, aikavyöhyke epäsynkasta, niin data, mitä me oltiin katsottu kuitenkin niin luottaan siihen, olikin ollut aivan siis käytännössä niin kuin käyttökelvotonta. Et se oli aivan niin kuin, tota, data oli täysin randomia käytännössä. Ja me oltiin ehitty kuitenkin jonkun aikaa tehdä päätöksiä, joissa tämä oli ei, onneksi totta kai vain yksi työkalu monista. Mutta tämä niin suurin oppi, ja mä oon kuullut yksi kollega, joka työskenteli su suuressa suomalaisessa pankissa, niin hän sanoi, että heidän ainoa käyttää dataa, niin se yksi kysymys, mikä pitää kysyä, että entä jos tämä data onkin aivan, aivan väärässä, tai onkin aivan väärää, niin miten pahasti me tehdään sitten ää, niin kuin vääriä ää, tota, valintoja. Niin se on datan ja digityökalujen kanssa aina niin kuin hyvä miettiä, jos mahdollista, niin varmistaa jollain niin ehkä analogisella tavalla jopa niitä. Niin kuin datan löydöksiä. Tässä kuva, kuva mikä tässä tota, on sitten taas näkyvissä, niin on ä, musiikki- ja media, tapahtuman Industry Awardsista, josta tota, silloin, kun mä tulin yle niin niin meillä ei me, me itse asiassa yhtään, edes yhtään niin ehdokkuutta siellä, mikä oli kuitenkin yle on kymmeni ihmisiä töissä ja silleen, niin kuin isot resurssit, niin olehan se niin aika masentavaa jollain tavalla, että tota, ala ei, ei sitä työtä niin kuin millään tavalla noteerannut. Ja nyt kun ollaan mennyt eteenpäin, niin tässä tänä vuonna, tai taitaa, viime vuonna, niin meidät on, tota, palkittiin vuoden musiikkimedian, ja siellä on vuoden toimittajaa ja vuoden mediapersonaa. Tota, mut palkittiin vuoden ää, musiikkipäällikkönä myöskin. Eli se niin vuosien työ on kantanut hedelmää. Ää, no sitten tota, vielä viides hieman erilainen projekti ja siinä omat, omat oppiinsa. Tämä tota, kuva on ä, Classical Translations nimisestä konsertista, mikä tota, me tehtiin tonne ä, musiikkitalolle 2016 ja sitten tota, 2018 ä, tonne Hartwell areenalle Ja tämän tarinan tota, ä, oppi sitten taas liittyy tällaiseen niin sinnikkyyteen ja pitkäjänteisyyteen ja sen, sen tota, rooliin tavoitteiden saavuttamisessa. Eli tota, Tämä projekti sai alkunsa itse asiassa 2005 yhdestä saunaillasta, missä mun ystävä Niklas Renkist alkoi soittamaan konemusabiisejä flyygelillä ja ihmiset kerääntyi siihen ympärille ja oli, et, wow, että vau, että tähän kuulostaa hienolle. Ja sitten syntyi ajatus, sitten me laista Unity-nimistä klubia ja sen kymmenvuotis synttäri tuli seuraavana vuonna. Ja mä soitin mun ystävälle Petri Alangolla, että hei, tulisitko soittamaan vähän jos aula baari hengessä tota, flygelillä transe klassikoita. Ja Petteri sanoi, että hän, hän tulee. No, sitä hän hoitti mulle vähän myöhemmin! Aika aika vähäilee siinä kappaleet, jos hän laittaisi näihin vähän tällaista niin orkesteritaustaa. Mä sanoin, että kuulostaa hyvälle. Petri teki 10 runsaasta 10 klassikosta sosia versioita, missä oli pianoa ja orkesteritaustalla. Jengi tykkäsi niistä, laittiin ne nettiin ja ladattavaksi kuunnattavaksi, ne sieltä niin itse asiassa samaisen hollantalaisen tähti ja Armevan Buurenin korviin ja hän halusi julkaista albumin niitä. Hän julkaisi yhden, toisenkin ja sitten kymmenen tuota vuotta myöhemmin, kun Unityin 20-vuotissyntymäpäivät lähestyi ja Petri oli julkaissut toisen albumin ja ajateltiin, että okei, nyt tässä olisi ollut hieno hetki lähteä kohti, ää, kohti niin oikeita konserttia. Me lähdettiin sitä suunnittelemaan, Tota, Sitten kävi niin hauska sattumaa että Helsingin juhlaviikkojen taiteilijanjohtaja Topi muhun soitti, että heillä olisi idea taitaa HK soittamaan musiikkitalon kellariin niin kuin tavallaan reiviympäristöä, mutta klassista musiikkia. Mä sanoin Topille, että tosi hyvä idea, mutta meillä olisi itse asiassa vähän parempi idea, että meillä olisi tällaisia biisejä pari albumille, ja sitä tekemään tätä näin. Ja tota, Topilla rohkeutta lähtee tekemään sitä. Kaikkia jännitteet että myös omilleen. Se jo kallis tuotanto. Ja lopulta kävi niin, että tämä Classical Translations myi musiikkitalon ennätysajassa loppu 15 minuutissa. Tehtiin toinen konsentti, sekin myi loppuun ja Harvval-areenaa kaksi vuotta myöhemmin myytiin 8500 lippua. Niin tota, äh, tässä näin niin kuin muutamakin oppi, että, että on tutkittu, että sinnikkyys äh, voittaa lahjakkuuden. Ja tässä projektissa on ollut lahjakkuuta aivan määrä, että se on niin kiistetun asia. Myöskin se niin sinnikkyys, että tässä kesti 11 vuotta siitä alkuperäisestä ideasta siihen, että, että tämmöinen konsepti toteutuu livenä. Ää, niin se ehkä niin kuvastaa, että nämä kaaret voi olla hirveän pitkiä. Ja miten sitä sinnikkyyttä ja pystyy sitten niin oppimaan ja opettelemaan, niin sehän on ihan hirveän paljon isompi kysymys, mutta se on ihan äärettömän niin tärkeätä ää, se sinnikkyys. Ja, tota, ja myöskin toinen, toinen oppi, tämä taitaa olla ehkä jostain tota, Churchillin tai jonkun vastaavan hahmon äh, suuhun laitettu, mutta tota, good luck comes to those who prepare. Eli sellainen ajatus siitä, että, että, että niin kuin valmistautumisen, että tässäkin me niin oltiin lähdetty valmistelemaan tällaista konserttia, niin sen jälkeen kun käy, tulee tällainen onnenkantamoinen, että tota, että meihin otetaan yhteyttä, niin meillä niin melkein sattumalta niin melkein valmis konsepti tarjota tähän näin. Myös se, että, että elämään on hirveän randomia ja täynnä onnenkantamoisia, mistä voi myöhemmin tulla sen ehkä mielikuva johdonmukaista polusta. Ää, mutta henkilökohtaisesti mä uskon, että, että jos, jos niin sillä suunnittelemisella, niin kuin, se on, siinä luodaan mahdollisuuksia. Ihmisten tapaamisella ja asioiden esitteleminen tällaisella ja sitten kun on mahdollisimman paljon mahdollisuuksia, niin sitten tällaisia onnekkaita sattumia voi tapahtua, niin kuin uh, tässä. tässä nimenomaisessa tapauksessa. Uh, eli jos me vielä summaan näitä, tässä on sellainen mahdollisuus, että muistatte tästä esityksestä vaan nämä kaikki mun epäonnistumiset. Tota. <laughs> Mutta ehkä te muistatte myös muuta kuin mun epäonnistumisia, tai ehkä, ehkä, ehkä niistä voi, tässä vanha on, että että viisas sopii muiden virheistä ja tyhmä ei opi omistakaan. Niin ehkä siitä voi sitten oppia jotkut muut. Jos niin tota, vielä käyn näitä läpi, niin tosiaan tämä unelmoinnin tärkeys, että unelmointi tapahtuu ennen sitä suunnitelmaa. Unelmat antavat niitä, sekä alitautunnoille että konkreettiseen suunnittelua, suunnittelua niitä kaukaisia ää, tavoitteita. Tota, mm, Tavoitteellisuudessa on tärkeää, että me ei vaan keskitys siihen hyvyyteen, siihen substanssiin, jos ne on henkilökohtaisia tavoitteita, vaan jotenkin se, se mukavuus, luotettavuus hyvyys, ne on, ne on myös äärimmäisen tärkeitä asioita. Ja sitten tota vastuun jakaminen, kun tehdään tiimissä töitä, niin se, että mitä vahvemmin, paremmin se vastuu on jaettu ja ihmisillä on kaikilla omistajuutta siitä, niin, niin sitä paremmin me mennään kaikki sitä tiiminä kohti yhteistä maalia. Ja tota, se mission ja vision, Eli niin kuin sen, sen tarkoituksen, että miksi me tätä hommaa tehdään ja, ja mitä kohti me mennään, niin sen kirkastaminen ja sanallistaminen ja se, että se on sellainen linssi, minkä läpi jatkuvasti asioita tarkastellaan. Ja sitten tämä sinnikkyyden ää, tärkeys, että tota, sinnikkyyden pitkäjänteisyyden ajatus siitä, että, että sinnikkyys voittaa jopa lahjakkuuden pitkällä joukselle. Sitä on muuten tutkittu sillä tavalla, että otettiin yliopisto-opiskelijoita, jotka otettiin yliopistoon sisään heidät, Reidattiin jollain tavalla sitten heidän niin siinä kohtaa olevan lahjakkuuden perusteella ja tutkittiin kymmenen tota tai viisi vuotta myöhemmin, niin tota, huomattiin, että, että, että itse asiassa niin se lahjakkuus ei ollut tulevaisuuden menestystä määrittävä tekijä, vaan se sinnikkyys, miten he tekivät ne töitä. Niin tässä kohtaa tota, kiitän äh, erittäin paljon, tota, että olette olleet kuuntelemassa. Äh, ja tota, nyt meillä ilmeisesti on mahdollisuus ottaa hetken kuluttua myös keskustelua, kysymyksiä, että mä erittäin mieleni vastaan niihin, niin, niin. kiitän. Ää, mitä vaikka kuukausi myöhemmin pystyy niinku, muistamaan, mutta sitten jos palaset on niinku, tärkeitä tai mielenkiintoisia, niin sitten... Sitten jää päästä. On niin. sinulla päällä mitkä? On. Mitäs On, Eli... Ei, ei ole Oh, ykkös Joo. Eikö tänne ihan oikealle? Joo. Joo, ykkös Joo. Halo, halo. Onko? Lämmittää noin valoittaa aika hyvin tätä tilaa. <tilaan> no, Huomioista. Kuuluuko? Ei. Ile. Kuuluuko? Joo. Kuuluu. Otatko me tämän boksin kokonaan? Mennään. Okay. Ja me pidetään näitä siis. Joo. Joo. Jos sieltä joku, joku tota haluaa, haluaa tota. puhuen kysyä. Joo. 1-2-1-2. 1-2-1-2. Saako minun ottaa chattia näkymään tähän näin Saat. Mä en voin avulla. Mä ajattelin, jos on kysymyksiä, niin tehtiin vähän orientoitua. Ne, ne tulee mulle puhelimeen. Mä, mä kyllä tota. Jahan minkä takia se näyttää sen noin. Näinkö saa lukea, jos sun tollain?